תמיד פנים שאתה תלמיד פיזיקה היוצא משיעור אתה הולך הביתה ונזכר שהלילה יהיה מראטון של התוכנית מלחמת הגלקסיות אבל כן אתה עושה מה שכל תלמיד פיזיקה היה עושה רץ! יש לך יותר מוצאווציה להגיע הביתה אתה מתחיל לרוץ במהירות של שישה מטר לשנייה כניר שעבר זמן רב מאז הפעם האחרונה שרצת הלך על לשני מטר לשנייה כשאתה מתקרב לבית, אתה חושב על כך שקפטן טרי לא היה מוותר, וגם אתה מחליט לא לוותר. הוא מתחיל לרוץ במהירות של 8 מטר לשנייה. הוא מגיע הביתה בדיוק של התוכנית. ומספרים האלה הם המהירויות של הגוף בזמן נתון. Instantaneous Speed ואם כוללים את הכיוון של המהירות, מקבלים את המהירות הרגעית, כולל הכיוון שלך. במילים אחרות, שמונה מטר לשנייה ימינה, הייתה המהירות הרגעית של האיש הזה בזמן הנתון. שים לב שזה שונה מהמהירות הממוצעת. אם הבית שלך הוא של אלף מטר מבית הספר, אז וזה לקח לך מתיים שניות להגיע, המהירות הממוצעת שלך היא חמישה מטר לשנייה. היא לא בהכרח שווה למהירות הרגעית, בנקודה כל شيء בדרך במילים אחרות אני אשטרץ 60 מטר בזמן של 15 שניות באותו זמן נאצט ואעט קומאר שניטת מהירותה כל רגע לא טלוט באצות או אעותות בדרך המהירות הממוצעת שלה היא 4 מטר לשנייה ימינה או פלוס 4 מטר לשנייה אם ירשו לך לדוד את המירוץ הריק שלך בנקודה כל שהי בדרך יהיה לך להימצא כית הדרך יותר קצרצר ומשך תבוח זמן יותר קצר שמרכזו בנקודה בא תמנשר להימצא את המירוץ הריק ידך שלך זה יתן לך ארוחה יותר טובה של המירוץ הריק ידך. אכז לא יהיה מושלם כדי להיות יותר בחישו המירוץ הריק ידך יהיה לך להיפוך כית הדרך יותר זמן קטן יותר. אבל אנו נקלע לבעיה כי נרצה לקבל את הערך המושלם של המהירות הרגעית נצטרך לקחת קטע דרך אינפינטיסימאלי ולחלק אותו בטווח זמן אינפינטיסימאלי אבל זה בעצם לחלק 0 ב-0 ואף אחד לא יצליח לעשות את זה אם כן, הגדרת המהירות בנקודה מסוימת בזמן מסוים נראית בלתי אפשרית זה הוביל את חכמי העתיקה לתוות אם יש איזושהי משמעות לתנועה או שהיא אשליה. ובסוף, אייסק ניוטון פיתח צורה חדשה של מתמטיקה המאפשרת לפתור שאלות מהסוג הזה. היום, אנו קוראים המתמטיקה שיצר ניוטון חשבון דיפרנציאלי. אם תשאלו איזה קאי, מה היה נוסחה למהירות רגעית, יש אני אוכל שהוא לכם נוסחה כוללת חשבון דיפרנציאלי. אם לא למדתם עדיין אז אראה לכם כמה דרכים מחשב מהירות רגעית אשר לא כוללות חשבון דיפרנציאלי. על איך הראשונה היא מובן פעליו? יש לכם מזל במקרה המהירות של הגוף אינה משתנה, במקרה זה חישוב המהירות הממוצעת, ניתן את המספר כמו המהירות הרגעית בכל נקודה בזמן. אם המהירות משתנה, דרך אחת למצוא את המהירות הרגעית, להסתכל על התנועה בגרף של x כפונקציה של t, השיפור בנקודה קושי בגרף היתה כפונקציה של הזמן, שווה למהירות הרגעית באותה נקודה. השיפור ייתן לנו את הקצב הרגעי, בו x משתנה ביחס לזמן. תלך שלישית למציאת המהירות הרגעית היא, במקרה המיוחד, בו התאוצה קבועה. אם התאוצה קבועה, אפשר לשתמש בنسخה אחרת. הקינماتיקה, הלמציות המהירות הריקית, בכול זמןTI.